Τους. Ούτε λεπτό παραπάνω Οπωσδήποτε Και σταμάτησα να ακούω από τότε που είδες Ότι το λάθος μοιάζει σωστό Ένα, δύο, τρία και, και λίγο